You're yeah, شيخ البث اقبل انت شيخ انت شيخ بالكرم يقدح صفر الكريم الشهم شيل الحمول الشجيع اللي ينوم اصحابك <تصفيق> أبوك عبد الله من يكبر الزحول ابوك يا الغالي من يسمع اسمه امك اللي طيبها مثل الغمر الكريمه طيبها الغيب الشمول نادره في زينها واخلاقها والله ان المدح في حصه والله ان المدح في حصه يطول